Дитячо-юнацька спортивна школа номер 7 міста Миколаєва. До 25 липня сюди приходитиме на тренування майбутній учасник... ...олімпійських ігров в Токіо 22-річний Парвіс Насібов. Чоловік у шестирічному віці почав займатися греко римською боротьбою... ...у цій школі. Говорить, клопітка праця принесла свій результат. «Основна підготовка позаду, залишилася найважче і найцікавіше. Для борців це втрата ваги і підготовка до цих змагань, тому що це дуже відповідальне змагання». «Олімпійські ігри, як всі знають, проводяться раз на чотири роки, так що ми ці чотири роки старанно готувалися і готуємося по сьогодні. Підготовка загалом відбувається відмінно. Перебуваю у своєму першому залі, де я починав свою кар'єру. І ось під керівництвом свого першого, особистого тренера Салієва Миколи Леонтьєвича я тренуюся, проходжу свою підготовку». Під час тренувань Парвіз відпрацьовував прави на стійці, в партері та лежачі з вихованцями дитячої юнацької спортивної школи. Віктор Дужній – тренер з римської боротьби. неодноразово спаррингував з перевізом Насібовим. Розповідає, зараз у Миколаєві немає рівних майбутньому учаснику Олімпіади. «Він дуже хлопець і сильний і витримки, щоб там хтось один з ним відборовся, цієї людини просто не вистачає. Йому необхідно, я не знаю, чоловік 10 мабуть, щоб він гарно потренувався і нагрузився, як йому треба. Бо це дуже високого рівня спортсмен. Контролював за перебігом тренувань Парвіз Насібова його перший тренер Микола Салеєв. За словами фахівця, Парвіз буде першим в історії учасником олімпіади, який є вихованцем Миколаївської школи з греко-римської боротьби. Від тренера чоловік отримав прізвисько Ураган. «Ураган. Всіх своїх суперників повинен змітати з килима. Він ще маленький був. Мама його боротьбу знає так само, як і я. Вона також була секунданткою, коли він ще був дитиною. «У фіналі він боровся з одеситом на турнірі у нас у Миколаєві. Мама під час перерви підходить, бере його за дві руки і так підняла, потрясла і каже, «Парвіз, піди і виграй». Парвіз пішов і все, впевнено виграв. Сильні сторони – значить дисципліна. Як то кажуть, якщо голова є, вона повинна думати. Голова у нього думає, тактично він молодець». Парвіз Насібов говорить, він завжди у контакті зі своїм першим тренером. На Олімпіаді борець представлятиме Запорізьку область. «Ми хотіли його у наш спортінтернат направити, але його не допустили до змагань. Він 200 грам переважив. Вранці я просив, щоб його вище записали у вагову категорію, але не записали. І тут Запоріжжя запропонували. Давайте до нас у Запоріжжя. Ми всім його забезпечимо. Ось так він потрапив до Запоріжжя». Змагання на Олімпійських іграх в Токіо перевізе на Сібово... ...розпочнуться 3 серпня. Розповідає про власні очікування від турніру. «Скажу так. «Взяти медаль, неважливо, якого гатунку, звичайно, хотілося б. Треба бути максималістом у житті, і постаратися виграти. У 22 роки створити історію як для своєї сім'ї, так і для України загалом. Дуже багато людей, які у цьому віці вигравали Олімпійські ігри. І я нічим не гірший за інших. Я така ж людина, яка тренується зранку до вечора. Так що я буду готовий». Олександр Грес, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.